Окремий батальйон тероборони дислокується в селі Августинівка Широківської громади. У заняттях задіяні понад 70-ти каже Володимир Лосев, командир бригади територіальної оборони Запорізької області. Після шокування бійці мають виконати шість умовних завдань по черзі та групами. За легендою, одна з локацій – блокпост на кордоні Запорізької області. Перевіряють автомобілі. – Руки держайте на рулі. Куди ви Як виявила умовна перевірка, водій не перевозив заборонених предметів. Його відпускають. Далі, за легендою, каже Володимир Лосев, бійці на блокпості захищаються від нападників. Володимир Лосифов, бійці на блокпості захищаються від нападників було відпрацювання практичне – заняття оборони та охорони блокпосту щодо ймовірного нападу противника». Тим часом у приміщенні Агустинівської середньої школи тривають теоретичні заняття щодо розпізнавання вибухонебезпечних предметів, засобів зв'язку, різних видів зброї. Інструктор, старший солдат Денис Капітоненко служить у теробороні три роки. Каже, такі заняття на часі. «Цивільні в мене професії трошки інші. В мене автомеханник і також охоронник групи реагування. Я, окрім того, що участвую в зборах нашої бригади територіальної оборони, коли я був на контракті резерву, я їздив на різні збори в бойові бригади, навчався різним іншим військовим спеціальностям. Далі військових навчають тактичної медицини. Інструктор з позивним «Март» демонструє наповнення військової аптечки за стандартами НАТО. Рукавички медичні, кровозупиняючі турнікети. Це китайський зразок, але працює дуже добре. До речі, вони одноразові. Це українського виробництва непогане. Але різниця в тому, що це можна не знімати з кінцівки до двох годин, а це лише годину. Особовий склад батальйону територіальної оборони розташований в Агустинівській школі з літа минулого року. Школярів переселили на навчання до приміщення дитячого садка по сусідству, каже директорка школи Софія Панова. Також «Є саме питання – це виховання у дітей патріотичних якостей та любові до України. В нас зараз є можливість на прикладі виховувати дані якості. І також не потрібно забувати той факт, що діти завжди під охороною військових.» Нагадую, що... До складу бригади входить шість батальйонів, які розміщені по всім районам нашої області. Ми на сьогоднішній день укомплектовані згідно штату на 70 відсотків, згідно програми керівництва держави. Виконуємо всі заходи бойової підготовки. Від сьогодні заняття триватимуть щотижня, каже Володимир Лосев. За його словами, оскільки бійці тероборони служать без відриву від своєї роботи, їх тренуватимуть невеликими групами по черзі. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, Новини на Суспільному Запоріжжя.